Jeg hedder Pernille Håning, og jeg er leder af hjemmeplejen, sygeplejen og uddannelsesenheden i Hvidovre Kommune. Og det er jeg mega stolt over, fordi vi er en del af en større organisation, Center for Sundhed og Ældre, hvor vi sammen er i gang med en meget, meget spændende rejse i de her år. Og vores del af organisationen er i gang med at kigge på vores egen kultur, og hvor vi gerne vil være i en fælles fremtid. Jeg har optaget at alle medarbejdere, uanset hvilken rolle de har i organisationen, har en oplevelse af, at man bliver set af sin leder, hørt af sin leder øh, og føler, at man indgår øh, som en vigtig spiller i en helhed. Jeg startede i hjemmeplejen for 13 år siden som udkørende hjemmehjælper og fik tilbud af mine ledere om at prøve noget nyt. Og det sagde jeg ja tak til. Kontakten, det er og, og nu sidder jeg så i kontakten, som er en omstilling for borgerne. I morgen kl. 11 kommer det. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at man har lyst til at lære øh, fra sig og lære af sine kollegaer. Og vi går meget op i, at man arbejder på tværs øh, med de andre øh, fagligheder, vi har til rådighed i centret. Altså, alle snakker sammen, øh, og vi kan arbejde sammen på kryds og tværs, har de brug for hjælp, ved den anden ende, så kan vi hjælpe dernede. Omvendt har vi brug for hjælp, så kommer de og hjælper os. Som ny medarbejder her, så vil det være godt at øh, vide, at man jo skal arbejde selvstændigt øh, ude i borgernes hjem, så der er nogle beslutninger, man selvstændigt skal tage. Men at man altid har mulighed for at ringe efter en kollega eller drøfte senere på dagen sammen. Men som hovedregel står man alene ude med opgaverne hjemme. Det er også det, der gør det spændende, at man har det ansvar. Ledelsen har. Øh de forventninger til os som hjemmesygeplejerske at vi er opdateret på ny viden, at vi er fagligt godt rustet, når vi er ude i borgerehjemmene, og vi tænker nye baner og nye veje i behandlingen. Vi har så også det krav til ledelsen, at de er tilgængelige, men også at de er anerkendende over for det arbejde, vi laver. Ledelse her hos os handler om både at have øje for teamet som helhed og den enkelte medarbejder. I det, at lederen er synlig med sin anerkendelse, så er det jo noget, vi andre lægger mærke til, og det er jo med til at højne en som person og ens arbejdsglæde, og det er jo smittende på en arbejdsplads.